بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زلزلت الْأَرْضُ زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَومَئِذٍ تحدث أخبارها، يَومَئِذِ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يعمل ومن يعمل مثقال ذره شر يرى ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى يعمل ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره